ترى مستوى مستوى مجنون جبتها مضبوط يعني حرام ما تاخذ حقها حرام حرام ما تاخذ حقها انا طايق لسه ما طايق ايوه انا طايق لسه ما طايق شايف كل شيء من فوق وكل شيء صاير خلاني اوقف حايد